السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بحلقه جديده من برنامج الباش متاجر عارف العربيه اه عارفها طب عارف نادي كره القدم او المنتخب ايوه عارف أو الاثنين دول بقى شبه بعض بالظبط ازاي هقول لك بس اصبر عليا نبدأ بالعربية، العربية دي عبارة عن منتج، الشركة بتقدمها للعميل كمجمل كمنتج واحد بس، لكن أنت وأنا عارفين إن العربية دي مكونة من مجموعة من المنتجات، يعني مثلا الموتور أو المحرك منتج، الدريكسيوم منتج، الكاوتش منتج، الإزاز منتج، كل دي منتجات متجمعة في شكل عربية، كل منتج من دول العربية ما تقدرش تستغنى عنهم، يعني ينفع عربية تمشي من غير موتور، ينفع عربية تمشي من غير فردة واحدة من فرد الكاوتش، ما ينفعش، كذلك فريق أو نادي كرة القدم يعني مثلا الفريق مكون من حارس ودفاع وخط وسط وهجوم ما ينفعش الفريق او النادي يتخلى عن اي طرف من الاطراف دي مهما كان ينفع فريق او نادي من غير حارس ما ينفعش. اهو ده وجه الشبه بين العربيه ونادي كره القدم او الفريق ان العربيه ما تقدرش تستغنى عن اي جزء من مكوناتها وكذلك الفريق ما يقدرش يستغنى عن اي لاعب من الفريق كله علشان لو استغنينا عن اي جزء من العربيه العربيه ما بقاش لها لازمه لو شلنا الموتور كده العربيه بقت حديده برضه الفريق لو شلنا الحارس كده الفريق ما لوش لازمه يعني مثلا لو عندنا عربيه فيراري بتاع نمبر 1 واستبدلنا الموتور بتاعها بموتور عربيه فيها 28 العربيه هتمشي بس مش بنفس كفاءه وسوره العربيه الفيراري ده بالظبط اللي حصل لفريق كبير وعظيم زي ريال مدريد فريق ريال مدريد في الانديه وفي كره القدم شبه بالظبط العربيه الفيراري في مجال العربيات وكريستيانو رونالدو جوه الفريق كان عامل بالظبط زي الموتور او المحرك العربيه تخيل كده انت تشيل المحرك بتاع الفيراري وتحط محرك 28 العربيه هتمشي والفريق هيلعب بس مش بنفس الكفاءه ولا نفس الاداء وفريق زي ريال مدريد لما نستبدل لعيب زي كريستيانو رونالدو بلاعب تاني اكيد ده هياثر على اداء الفريق فريق كره القدم عباره عن كيان تجاري ربحي الغرض الاساسي منه هو كسب المال وكل لاعب في النادي ده عباره عن موظف ليه وظيفه واداء جوه الملعب بيأديه. يعني مثلا فريق زي ريال مدريد بقوته ولاعب بحجم وقود كريستيانو رونالدو يسيب ريال مدريد ويرحل ويروح لليوفنتوس اكيد ده له تأثير كبير جدا على ريال مدريد وتأثير على اليوفنتوس وتأثير على كريستيانو رونالدو نفسه وتاريخه الرياضي سنة 2003 انضم كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد قعد معاهم ست سنين وبعد كده في 2009 اتنقل من مانشستر يونايتد لريال مدريد قعد معاهم تسعة سنين وفي خلال المسيرة دي حقق كمية انجازات وبطولات كبيرة جدا وفي المسيرة التاريخية لكريستيانو رونالدو ما بين مانشستر يونايتد وريال مدريد حقق كمية بطولات وانجازات تاريخية لو بصينا هنلاقي اللي... كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد حقق الدوري الانجليزي ثلاث مرات كأس الاتحاد مرة دوري ابطال اوروبا مرة كأس العالم للاندية مرة الكورة الذهبية مرة وسجل مع مانشستر 84 هدف في ست سنين بس بعد كده اتنقل كريستيانو رونالدو لريال مدريد وحقق معاهم كأس العالم للأندية مرتين، دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، الدوري الأسباني مرتين، كأس أسبانيا مرتين، كأس السوبر الأسباني مرتين، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وأربع كرات ذهبية، وسجل معاهم حوالي 450 هدف في تسع سنين، ده غير الإنجازات الفردية والأرقام القياسية اللي قدر يحطمها خلال مسيرته مع ريال مدريد. وبعد التاريخ الكبير والعظيم لكريستيانو رونالدو لو جينا نبص على كريستيانو رونالدو كحالة العالم كله ان سنه 2009 لما ريال مدريد اشترت كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد بعقد قيمته 94 مليون يورو قدر النادي في اول سنه من عقده يحقق ارباح قيمتها 100 مليون يورو من مبيعات تيشيرتاته بس انت متخيل الرقم معايا؟ وبعد المسيره العظيمه لكريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد لريال مدريد نسمع خبر يهز العالم كله كريستيانو رونالدو ينتقل من ريال مدريد لليوفنتوس بعقد قيمته 105 مليون يورو بمجرد انتشار الخبر ده اتبقى اكتر من مليون تيشيرت في يوم واحد بس وكان حصله ارباح اليوم ده اربعه وخمسين مليون يورو من مبيعات التيشيرتات يعني اكتر من نص عقد شركه كريستيانو انت متخيل معايا الارقام ولسه اصبر علي في كمان بعد التعاقد بأيامي سافر كريستيانو رونالدو للصين في جوله ترويجيه حد يسالني للصين اقول لك للصين اصبر عليا شعب الصين اكتر من مليار وربع نسمه الصين اكبر دوله في العالم من حيث تعداد السكاني موجوده في قاره اسيا اللي هي اكبر قاره في العالم اللي فيها اكتر من 60% من سكان العالم متخيل انت العدد الهائل من الجمهور ده لما كريستيانو رونالدو يسافر لهم في رحله دعايه للنادي جمهور الصين وجمهور آسيا لما يشوفوا كريستيانو رونالدو في تشيرت النادي الجديد فيتعلقوا بيه ويحبوه ويسافروا عشان يحضروا مباريات النادي ده والغرض التسويقي من ده هو زياده المشتركين في قنوات البث التلفزيوني لمباريات النادي ده، وبكده النادي حق ارباح تاني، وده هيزود شعبيته وجمهور النادي، ومعنى ان النادي يكون ليه شعبيه وجمهور كبير، ده هيزود الرعاه بتوع الفريق، وهيزود الشركات اللي بتنزل اعلانات جوه الاستاد اللي, اللي النادي بيلعب فيه، ودي طريقه تانيه النادي بيقدر بيها يحقق ارباح اكتر، بصراحه كل اللي انا قلته ده يبين لنا اهميه التسويق الرياضي والاستثمار في الانديه والفرق الرياضيه، ودعم كل نادي رياضي بطاقم تسويقي يقدر يساعده ويستفيد من شعبيته في تحقيق أرباح أكثر يعني مثلا في حالة التعاقد مع لاعب الجديد يكون ده في مؤتمر صحفي ودعاء كبير ونسمح للجمهور ان هو يحضر المؤتمر ده مع دفع رسوم دخول وبكده هنقدر نحقق أرباح من حضور الجمهور ولما الجمهور يدخل ويشوف القميص او التيشيرت الجديد بتاع اللاعب ده هيشتريه ونحقق ارباح تاني حتى لو ما هو بكده عرف منتجات واسعار النادي وهيجي في وقت تاني يشتري ده غير ان النادي اتربط جوه عقول الجمهور بذكرى جميله تخليه يرجع تاني يزور النادي وكمان هيزود ولاء الجمهور تجاه النادي وده الهدف التسويقي من ورا الاستفاده من شعبيه اللاعب في تحقيق ارباح وكمان الهدف من الجولات الترويجيه للاعب والنادي زي ما اللاعب بيحقق ارباح للنادي اللي هو فيه اكيد هيسبب خسائر للنادي اللي كان فيه نادي زي ريال مدريد لما كان كريستيانو فيه وكان زيدان هو المدرب كان بالظبط عامل زي العربيه الفراري بالظبط تخيل بقى النادي من غير كريستيانو ومن غير زيدان المدرب عامل بالظبط زي العربيه الفراري برضه بس من غير السواق ومن غير الموتور او المحرك فبكده النادي اتأثر وضعف فنيا وتجاريا، فنيا النادي محتاج لاعب بنفس كفاءة وقود كريستيانو، أو لاعبين اتنين يقدروا يسدوا الفراغ الكبير بعد رحيل كريستيانو، كريستيانو ساب فراغ كبير عند ريال مدريد عمرو ديان، أما تجاريا بقى فريال مدريد بعد رحيل كريستيانو جمهوره قل كتير جدا، تخيل كده مع كريستيانو رونالدو أكبر شخصية مؤثرة في الناس في العالم كله، أكبر لاعب كرة قدم ليه جمهور على مستوى العالم كله لما يرحل وياخد الجمهور ده معاه. كميه الخساره الجماهيريه للنادي والناس اللي كانت بتشتري التذاكر والتشتات عشان خطره كل ده النادي خسره مع رحيل كريستيانو وده شفناه فعليا في, في متابعين بيدج ريال مدريد على تويتر اللي قال له حوالي مليون متابع في يوم واحد اول ما انتشر خبر انتقاله لليوفنتوس سما حد هناك بيقول ان كريستيانو اللاعب صاحب 33 عام اكيد كبر السن هياثر عليه رياضيا ارد عليه اقول له ان كريستيانو في احدى المؤتمرات الصحفيه صرح ان كبر السن مش هياثر عليه وان هو مختلف عن كل لاعيبه العالم وده اللي هنشوفوا على علي اليوفينتوس وانتو كمان ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوني في الحلقة الجايه من برنامج الباش متاجر ولو انت على يوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك للقناة شكرا